Unha das cousas que me gusto moito que me dixeran do proxecto é é moi de verdade. É, é moi me gustou, porque é, é así. Son Carmen Suárez, e son dinamizadora TIC da Aula CEMI de San Sadurniño. Teño unha orta en San Sadurniño e un proxecto que puxen en marcha dirixido a mulleres, era importante que foran mulleres, de maiores de 65, entón son cinco as participantes que teñen entre 65 e a maior 80 anos. A idea surdiu no contexto dos Obradoiros que imparto de iniciación en Terney, no que eu, que teñe unha horta, e pedía moitos consellos ás mulleres que estaban nos cursos de como facer unha cousa, como plantar a outra, etc. E aí surgiu un pouco a idea a hora de plantexar unha experiencia, unha actividade nova de innovación social cultural. Inicialmente era un proxecto de alfabetización dixital e audiovisual e o final, ademais de outras cousas xa de tipo social, converteuse tamén en un, en un proxecto de desenvolvemento local o desenvolvemento rural. Unha ferramenta en este proxecto para... Empoderar as mulleres, que é o objetivo principal e para mi máis importante de todos. É unha ferramenta para que elas aprendan e teñan autonomía na utilización das TIC. É unha ferramenta para, para experimentar produtos e, e formas de, de, de traballar no campo. Unha forma para eh, ponerse en dun niño no mapa, porque en, o, o canal de Youtube siguen persoas de todo o mundo. A miña recomendación para alguén que queira facer un proxecto similar. Impasible ao desaliento. Que non se desanime, que todo é posible, que sempre hai alguén que quere colaborar e que hai que ponerle moitas ganas e motivar. O máis importante, cale o, o, o, o público objetivo, é dicir, as persoas que van participar no proxecto. A formación tamén é importante. Isto xurde nun contexto de formación, e eh, alfabetización digital e audiovisual. Entón, seguir coa formación non está de máis. E ante as dificultades, humor, porque non hai outra forma de, de, de solventar todo isto. E logo hai formas, pois se está nun concello podes pedirlle recursos á concello. Pode haber opciónes de patrocinio, podente patrocinar o aloxamento web, ou podes ir á algunha empresa. Bueno, pero o máis importante é ter claro o que queres, ainda que logo poda acabar sendo outra cousa. Por exemplo, unha delas me dixe unha cousa moi bonita. Eh, necesitamos xente como a ti que nos abra camiños, porque senón, non soas non sabemos por onde temos que ir. Entón, é abrir un camiño e logo elas se abar, en fin, non son profesionais, ni do audiovisual, ni do digital, ni siquera das hortas, pero o seu conhecimento de, de sempre está aí e é unha sabiduría moi valiosa.